ولم ينسني ليلة افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السوارية آه هذه القصيدة من أجمل قصائد آه مجنون ليلى قيس بن الملوح ولقب بمجنون ليلى لأنه أحب ليلى العامرية ابنة عمه وأغرم بغرم بها فتقدم لخطبتها فرفضه آه أبوها ثم زوجوها لشخص آخر فهام على وجهه وأخذ ينشد الأشعار وكان يؤنس نفسه بهذه القصيدة دائما يقول فيها ذكرت ليلى والسنين الخواليا وأيام لا نخشى على اللهو ناهيا ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي ذات الغضى تزج المطيه النواجيا فقال بصير القوم: المحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا فقلت له: بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا فليت ركاب القوم لم تقطع الغضاء وليت الغضى ماشى الركاب لياليا فيا ليل كم من حاجة لي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا إذا أنزفت دمعي ليا فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا أنشد الأشعار إلا تداويا وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشيا فشب بنو ليلى وشب بنو بنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه تواشوا بنا حتى أمل مكاني سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبه حتى احتضنت السواري ولا نسوه صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا خليلي لا والله لا املك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا فلو ان واش باليمامه داره وداري باقصى حضر موته تداليا وما لهم لا احسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا وقد كنت اعلو حب ليلى فلم يزل بي النبض والابرام حتى علانيا فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي فما طلع النجم الذي يهتدى به ولا الليل الا هيجا ذكرها لي ولا سرت ميلاً من دمشق ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدالية ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا فإن تمنعوا ليلى وتحموا ديارها علي فلن تحموا علي القوافي أشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضاليا وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فواديا أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد بت دهرا أعد الليالي وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعي الطبيب المداوية أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا خليلي ما ارجو من العيش بعدما ارى حاجتي تشرى ولا تشترى لي وتجرم ليلى ثم تزعم انني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي يقول اناس علم مجنون عامر يروم سلوا قلت انا لما بي بي الياس او داء الهيام او داء الهيام اصابني فاياك عني لا يكن بك ما بي والقصيدة طويلة وهذه فقط بعض أبياتها أرجو أن تكون عجبا